السلام علیکم تو دوستو مجھے کبھی یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوگا اللہ آپ کو ہزاروں خوشیوں سے نوازے ایک ہمارے دوست ہیں شیخ آفتاب صاحب انہوں نے آج مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ بھی سب سے پہلے آپ نے میرے ایک سوال کا جو کرنے لگا ہوں اس کا جواب دینا ہے اور اسی ٹاپک بھی آج گفتگو کر لی ہے تو میں نے کہا یار بہت سے معاملات ہیں آج عمران خان نے سپیچ بھی کی ہے اس جگہ یہ چھوڑیں سب سے پہلے تو آپ میری بات کریں نا اس کے اوپر بات کرے جو عمران خان کے حوالے سے ہی ہے پہلے آپ شیخ صاحب کی بات سنیں وہ کیا کہتے ہیں جی شیخ صاحب سر یہ جو بڑا شور سنتے ہیں یہ جو ہے عمران بڑا بہادر ہے اور دیکھیں یہ دھاروں سے ٹکرا ہو گیا یہ ہو گیا وہ کیا آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں گے اس کی کوئی بہادری کس سے مشہور ہے جس جب تک یہ فیض جاری تھا تو جن فیض کا اس وقت بہادری ہوتی رہی اور جن باجوہ کا فیض جاری رہا اور آشق وور تو کیا یہ وجہ بہادری کی یہ تھی جب سے اب یہ کچھ ہو گیا ہے یہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو اب بہادری کے قصے تمام ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ بتائیں ذرا یہ کتنا بہادر آدمی ہے شیخ صاحب بہادری وہ صفت ہے جس کی وجہ سے قوم کو زندگی میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے قوم کے ہو کوئی انسان ہو کوئی افرادی حوالوں سے اس کے اندر عزائم اور ولولا پیدا ہوتا ہے قوم کو قیادت اور لیڈرشپ حاصل ہو جاتی ہے قوم دنیا میں قیادت اور حکومت کے لائق بن جاتی ہے اگر بہادری کی یہ صفت کسی قوم یا ملت سے ختم ہو جائے تو پھر دشمن اس پر غالب ہو جاتا ہے ذلت اور پستی کے وہ بالکل اندھیرے میں چلا جاتا ہے یہ چیلنجز جو ہوتے ہیں نا وقت اور حالات اور دیگر قوموں اور شخصیتوں کی جانب سے بھی ہو سکتے ہیں اور جو شخص بزدلی میں گرفتار ہوتا ہے وہ خود بزدل قرار پاتا ہے اور کئی بار بزدلی کسی شخص سے دماغ پر طاری حیبت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے مثلاً ایک آدمی کسی شے کے حد درجہ طاقتور سمجھ کر اس کے نجائز مطالبوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اس خوف زندگی کی وجہ سے بزدلانہ انداز میں ہر بات مان سکتا ہے اور یاد رکھیے دوستو جب کسی بزدل اور کمینہ صفت انسان کے پاس دولت اور اقتدار آ جائے تو کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو تو وہ یقینی اس کے اندر وہ تمام تر خباستیں بن کر وہ سامنے آ جاتی ہیں جس نے اپنی بزدلی کی وجہ سے اسے دبا رکھا ہوتا ہے اس لیے ظالم ہمیشہ بزدل ہوتا ہے اور بہادر رحم دل ہوتا ہے بہادری کے اس صفت کے ساتھ اگر ظلم اور جبر شامل ہو جائے تو وہی انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے درندہ صفت اس کی جبلت ہوتی ہے اب آپ نے عمران خان کے بارے میں بات کی تو عمران خان جس کے متعلق کہا جاتا ہے وہ ایک بہادر شخص ہے ڈر اور خوف اس کو چھو کر نہیں گزرا تو اس نے تو اپنے ڈر کا اظہار ابھی تین دن پہلے ایک انٹرویو میں کر دیا کہ اس نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام اس کے جب وہ کمانڈر ان چیف تھے کھل کر اس لیے نہیں لیا کہ اسے خوف تھا اسے خوف تھا کہ اس کے خلاف آرٹیکل سکس کا اطلاق ہو جائے گا اس لیے وہ اشارے کنائیوں سے بات کرتا رہا یہ میں نہیں بات کر رہا عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں لیکن جب اب جب کمر جنرل کمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس طرح کا سنگین مقدمے کا جو خوف تھا خطرہ تھا وہ ٹل گیا اب وہ کھل کے نام لے رہے ہیں تو یہ تو ان کی بہادری اور کا اور خوف کا پول کھول دینا کا کھول جانے جیسا ہوتا ہے حالانکہ آپ نے دیکھا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یہاں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی تھی اور نہ ہی پھانسی کے پھندے کے اوپر انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا تھا اس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو جب مشروط وطن واپسی کی اجازت ملی تو جب وطن واپس پہنچی تو پہلی تقریر کا رد عمل کراچی کارساز میں بڑے دھماکے کی صورت میں سامنے آیا تو ان کے سامنے لاشن تڑپ رہی تھی خون میں نہلائی ہوئی گئی تھی ان لیکن ان میر گر کے پاؤں نہیں ڈگمگائے انہیں وہ برابر تسلیاں دیتی رہیں اور اور ان کو ان کے درمیان وہ کھڑی رہیں حالانکہ ان کو برابر تسلسل سے دھمکیاں مل رہی تھیں پرویز مشرف نے تو براہ راست انہیں مار جانے مارے جانے کا ڈرایا دیا دیا تھا اور لیاقت باغ کا جس دن جلسہ تھا اس سے ایک رات پہلے آئیت صحیح اور کچھ اور لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ پر حملے کی تیاری ہو چکی ہے لیکن اس اہنی اعصاب کی حامل دختر مشرق نے لیکت باغ میں پراولپنڈی میں شہادت کا جام پیا لیکن اپنے ارادے سے باعث نہ آئی یہ ہوتی ہے بہادری عمران خاں کی بہادری کے قصوں کا علم تو بہت سنکوں ہے ویسے یہ جو بات ہے اب میں ایک واقعہ کا بیان کرنے لگا ہوں یہ ویسی تو امانت ہوتی ہے نہیں کرنی چاہیے لیکن اب مجبوراً جو آپ نے کچھ دوستوں اور نے بھی مجھے کہا تو ایک واقعہ کا میں ذکر کر لیتا ہوں ایک بار موصوف لنڈے بازار لاہور میں پی ٹی آئی کے دفتر کا افتتاح کر پہنچے کارکنان کی موجودگی ان دنوں بہت زیادہ کارکنان نہیں ہوتے تھے جن میں قابل ذکر جو تھے وہاں خواجہ جمشید امام احمد علی بٹ ایک علی جا ہوا کرتے تھے بزرگ وہ بھی شامل تھے اور بھی اور لوگ ہوں گے تو وہی پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کی خواتین ونگ کی صدر ساجدہ میر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آن دھم کی اور عمران خان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اب جہاں مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے تو ساجدہ امیر اس علاقے سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے جو مدوہین تھے اور وہ جو آرگنائزر تھے ان کو ان کو دھمکی دی اور کیا او ایس جوودی دے بچے نو ایتھو لے جاؤ اے ساڈا علاقہ پلیت کرن آیا ہے تو اس پر پی ٹی آئی کے کارکن آگے بڑھے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بی بی ساڈا رہنما ہے تو مہمان بھی ہے ساڈا کہ تص مہربانی کرو تو رستہ دے دیو اب دیکھیں یہ مکالبہ بازی ہو رہی تھی اور عمران خان بھی اپنے ساتھ کارکنوں کے ساتھ ابھی پہلے صف پہ کھڑا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب تھا اسی اسنے میں وہ کچھ کہنے کے لیے منہ اس نے کھولنا چاہا تو ساجدہ میر نے زمین پر سے ایک ایج اٹھائی اور چیخ کر کولی دفع ہو جائے تو ورنہ میں تینوں اچھا پھر اس نے وہ دفع ہو جائے تو پھر اسے اینٹ اٹھائی اور اپنے ہی پاؤں کے قریب زور سے ماری تو وہاں پر موجود جو کارکون آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی وہ جادوگری کا وہ قائل ہو گئے بشرا کا تو ایسے نام بدنام ہے کہ خان صاحب کی جادوگری کا وہ قائل ہو گئے کیونکہ پلک دھپکتے ہی موصوف وہاں سے رفو چکر ہو گئے غائب ہو گئے اب اس گتھم گتھم میں معلوم نہ ہو سکا کہ خان صاحب کو زمین کھا گئی ہے یا آسمان بلکہ چھلاوے کی طرح ہی غائب ہو گئے ہر کارکنان کو تشویش لاحق ہوئی وہ انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈاتے زماں پارک میں ان کی رہائش گاہ پر پہ پہنچے تو عمران خان گھبرائے ہوئے گھر کے اندر ڈرینگ روم میں سہ میں بیٹھے تھے اور خان صاحب کی بہادری پر کارکنان اش اش کر اٹھے لیکن سیانے اس بات پر قائل ہو گئے کہ خان صاحب کے پاس کوئی جادوئی طاقت ضرور ہے کہ خطرہ بھانپ کر ہی وہ ساتھیوں کو ان کے رحم و قلم پہ پائنکل ڈال کر وہ غائب ہو گئے اس میں کارکنان کے میرے پہ کہ بلند ہوئے اور بڑے دنوں تک یہ موضوع جو یہ واقعہ جو ہے وہ موضوع گفتگو رہا پھر بہرحال اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا چاہوں گا ویسے مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا اس انداز سے ذکر کروں کہ یہ وہ راز ہے کہ وہ انصاف میں, میں میں بھی کچھ عرصہ رہا ہوں تو یہ کچھ راز ہے بہرحال اب آپ نے شیخ صاحب اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی اچھے واقعات اور بھی ہیں ان کی بہادری کے چرچے ان کی سخاوت کے چرچے ان کی مہمان نوازی کے چرچے کریں گے انشاءاللہ اللہ بہت شکریہ وسلام